أصبحنا في الفترة الأخيرة نشاهد وثائقيات كثيرة حول الماسونية بالرغم من أنها لا تكشف إلا ما هو مكشوف في الأصل ومع ذلك بات التركيز عليها إعلاميا في كافة الجوانب والشخص المدرك لحقيقة العالم يعلم يقيناً أن هذا الضوء المسلط من جهة الإعلام ليس من أجل توعية العقول بل لتشتيت الأذهان والأبصار عن حقيقة اليد الخفية العليا المسيطرة على الدول العظمى والتي بدورها تسيطر على العالم سنفتح لكم في هذا التقرير القصير جانباً مظلماً وخفياً جداً وهو خلاصة دراسة طويلة عن عالم لا يعلمه الكثير نسميه نحن اصطلاحا بعالم الظل ونعلم أن الكثير من المتابعين سيصعب عليهم فهم بعض الجمل لأن الأمر يتطلب دراية واسعة بعالم الدولة المظلمة واستراتيجياتها التي امتدت لأكثر من ألف عام يعلم الجميع أن لكل دولة حكومة وأن هناك قوة كبرى تسيطر على العالم اليوم تتمثل في أمريكا والصين وروسيا إلا أن أمريكا تتفوق عليهما عسكريا ولوجستيا ولتلك الدول العظمى حكومات خفية تعمل على تسوية الأمور داخل نطاقها وتمتد لكافة دول العالم ضمن شبكة كبيرة من دول الدولة العميقة ولكن الأمر السري أن لتلك الحكومات إمبراطورية واحدة تشمل الأسر التي تسيطر على كافة الحكومات والدول العميقة في العالم هذه الأسر منها 300 أسرة في مركز القيادة العليا يترأسها 33 في أعلى مستوى للقيادة وضمنها الأسر الثلاثة عشر التي تقر الحروب وتفرض الدساتير وتصنع الرؤساء نعلم أن هناك الكثير ممن سيضحك من هذا الكلام والبعض سيقول مجرد ضرب من نظريات المؤامرة وهو الأمر نفسه والكلام عينه الذي حدث مع قوم نوح عليه السلام فقد ظل قومه يسخرون منه لمئات الأعوام عندما أخبرهم بحقيقة الطوفان إلى أن أتاهم يقينا وحقا وأهلكهم ونحن هنا لسنا لإقناع الناس وإنما لتبيان أمر يظنه الكثير ضربا من الخيال لتسهيل الأمر على المستمع سنسمي هذه الإمبراطورية الحاكمة بالدولة X ونعرفها ببساطة على أنها حكومة خفية تحكم الشعوب بواسطة عملائها لا تتوانى عن إزاحة أو تحطيم كل مسؤول يحاول الخروج عن طاعتها أو يقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ مخططاتها ولها من النفوذ والقدرة ما يجعلها قادرة على إيصال أي إنسان لا قيمة له إلى الزعامة وقمة المسؤولية وتحطيم أي شخص مهما كان بواسطة الإعلام وغسيل العقول هناك الكثير من الناس اليوم منساقون وراء همسات الإعلام كل صباح وفي كل مساء فما يقوله لهم يصل إلى آذانهم كأنه الحق اليقين فقلوبهم باتت أشبه بوعاء من الطين الدولة اكس يعطونها أسماء مختلفة في كل مرة الماسونية والمتنورون والدولة العميقة وما هذه التنظيمات إلا أدوات سرية تتحكم في الشعوب من وراء الستار وهنا يجب علينا أن نحدد الاستنتاجات والمعلومات عن دور هذه القوى التي أسميناها الدولة إكس. فنجد خلال حقب التاريخ أن هناك العديد من الجمعيات السرية المليئة بالرموز والمعتقدات وعند فتح أمرها تظهر من جديد بأسماء وألقاب جديدة وتستفيد التنظيمات الأخرى من أخطائها من أجل تحديث الأهداف والغايات إن قيام هذه الفكرة جاء بعد سنة 587 قبل الميلاد، عندما قام الملك البابلي نبوخذ نصر بتوسيع نفوذ مملكته وضرب التمرد الذي قامت به مملكة يهوذا، فعاقبهم وساقهم أسرى إلى بابل، بما يعرف تاريخيا بحادثة السبي البابلي، ومنذ ذلك الوقت لم يعد لهم أي دولة أو مكان، ولم يستطيعوا من إقامة كيان لهم. رغم محاولاتهم المتكررة حيث يعقب كل محاولة تشتيت جديد في أنحاء العالم لذلك عمدوا إلى اختراع فكرة الوعد ورسخوها في أذهان شعبهم ليحافظوا على وحدتهم ويتفادوا ضياعهم ومن أجل هذا الأمر لجأوا إلى تأسيس جمعيات سرية تعمل على تحقيق أهدافهم ومعتقداتهم وتمكنوا خلال مئات الأعوام من المكر والدسائس من تأسيس حكومة عالمية سرية لا وطن لها ولا أرض بل ولا سلطات معروفة إلا أنها قامت على ثلاثة مرتكزات المرتكز الأول أو المجموعة الأولى تسمى المبتدأ وهم قادة الأكواد العامة ذات الدرجة ثلاثة وثلاثون وهي المحافل الشائعة في كل الأقطار وقد سميت بالعامة لأنها للناس كافة على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم يترأسها شخص في المرتبة الثالثة والثلاثين يسمى بالأستاذ الأعظم المجموعة الثانية تسمى الرفيق وهي مجموعة الملوك الخفيين تعرف بالعقد الملوكي وهي متممة للفرقة الأولى يقبل ضمن هذا الفريق فقط الأستاذ الأعظم أي من كل درجات الثلاثة والثلاثين يؤخذ الأساتذة العظام ممن أدوا خدمات هامة لتحقيق أهداف الدولة إكس ولكن لا يمكن لأي منهم أن يتعدوا المرتبة الأولى والتي تحمل رتبة الرفيق ويستثنى أصحاب نجمة داود من هذه القاعدة المجموعة الثالثة والأخيرة تعرف بالأستاذ وهي الدولة العالمية العليا أو كما أسميناها لكم الدولة إكس لا يعرف عن رئيسها ولا عن مقرها أي أحد سوى أن أعضائها من رؤساء محافل العقود الملكيين أي رؤساء المجموعة الثانية وكلهم من اليهود ولهذه المجموعة في الدولة إكس محفل واحد لا يتعدد مهما طال الزمان هذه المجموعة العليا تصدر تعليماتها إلى محافل العقد الملوكي في المجموعة الثانية وعن طريق هؤلاء تصل الأوامر إلى محافل الدولة إكس في أنحاء العالم ويجب أن تعلم أن جميع عملاء الدولة الخفية الذين يترأسون الشعوب لا يعرفون أي حقيقة عن الفرقة الثالثة العليا فهم جميعهم مهما ارتفعت درجاتهم يعتبرون في الدرجات الدنيا في الدولة X وبذلك يبقون خارج المخططات العالمية نحن الآن نعيش في المرحلة الأخيرة قبل الظهور العلني فالإنسانية في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين على مشارف ظهور تلك الايادي التي لعبت كثيراً في الظلام وللتوسع في هذا المجال لا نجد أفضل من الكاتب والصحفي الأسترالي الأصل جون بيلغر في كتابه المثير والخطير حكام العالم الجدد بتقليب صفحات هذا الكتاب نجد أن العالم لم يعد في حاجة إلى حكومات خفية فقد بات اللعب على المكشوف فما كان يقال همسا في المخادع بات الآن يناد به من فوق السطوح يقول جون إن الهيمنة والنفوذ وإمساك خيوط العالم ورسم خطوطه لم تعد متمثلة في أنماط الإمبريالية التقليدية تلك التي استعانت طويلا بتلك الجمعات السرية على رأسها البناؤون الأحرار والمتنورون وجمعية الجمجمة والعظام وامتدت الى منظمه الصليب الزهري وفرسان الهيكل ومجموعه بيلدبيرغ، فقد باتت الايادي ظاهره عبر سيطره تكنولوجيه تجر وراءها اخطبوطا ماليا تدعمه وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تشكيل الوعي العام، ويقود الجميع شركات عابره للقوميه ومتعدده الجنسيات تحت ستار من العولمه، فقد ظهر الاخطبوط الخفي على السطح. حتى وإن بقي الهمس دائرا حول حقيقة المشهد أعطانا جون في هذا الكتاب بضعة أمثلة تؤكد أن العالم لم يعد في حاجة إلى من يحرك الدمى على المسرح فقد ظهر مسرح الظلام إلى العلن فها هي المؤسسات المالية والدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تدخل إلى الدول النامية تحت ستار الإصلاح الاقتصادي وتفعل ما يخدم مصالح الرأسمالية الغربية العالمية وقد اخترقت العولمة ونمط الحياة عقول البسطاء من الناس وبات للعالم دين جديد يتجرد من الاخلاق والقيم اقرب ما يكون الى دين شيطاني يقوم على كافه المحظورات والممنوعات باسم التحرر والانفتاح وما تم تخطيطه في التلمود القديم ينفذ الان علنا ولكن الناس نيام بل هم موتى على اقدام الاحياء <تصفيق>